رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 وَسَأَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وكان مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُورُونَ عَلَيْهَا يَمُورُونَ السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُ مِنْ أَهْلِ القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَانَ عاقبة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا يَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ حَتَّى إِذَا اسْتَيَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ قَدِ كُذِّبُوا جَاءَهُمُ نَصْرُنَا فَنُوجِي حَتَّى إِذَا اسْتَيَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الرب برواية البازع بن كثير <تصفيق> مكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرجيم.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 جعل فيها زوجين اثنين يُغْشِي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات وإن تعجب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع مُتَجَاوِرَةٌ ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك